توی ویدیو میخواییم با ابزار هایی از فوتوش ها باشنا باشیم که وظیفه حذف حضب لک و جوش از روی صورته همراه ما باشید ارزاد و با احترام فرشی دیارم آمدی هستم و کارمون رو شروع کنیم اینجا عکس داریم که صورت به شدت لک و جوش داره و میخواییم در مورد ابزار هایی صحبت کنیم که کارشون اینه لک و جوش رو از روی صورت حذف کنیم خب از روی طول بار یه دون ابزار داریم که کلیک سمت راست کنیم یه زیر شاخه هم داره سه تا زیر سه تا ابزار اول هلینگ براش هلین هلینگ براش و پشتول این سه تا ابزار ابزار حذف لک و جوشه و توی یک موارد خیلی خیلی خیلی خیلی استثنایی بعد از کلون استام هم کار کنیم خب از روی ابزار اولی شروع می‌کنیم اسپاتلینگ براش رو انتخاب می کنیم و عملکردش خیلی ساده است برای کسایی که کار رو تازه شروع کردن کاملاً کاربوردیه من سایز رو یه مقدار مناسب کنم یه مقدار کچکتر کنم سایز رو خوبه آردنسش هم صد درصد نمیذارم که یه مقدار لبهش مات باشه بلر باشه خب عمل کرداش ساده است دیگه اون قسمتی که جوش هست انتخاب میکنم و تمام به همین راحتی اون جوش رو برای من حضر میکنه از مهمترین مزایش اینه که کار رو به شدت سری انجام میده و از معایبش هم میشه گفت که بافته و بافت رو درست برای ما انتخاب نمیکنه. الان همین جایی که ما انتخاب کردیم میبینید که بافت این قسمت نسبت به این قسمت کاملا متفاوته. الان من اینجا رو انتخاب کنم میبینید که بافت یک مقدار مشکل داره. یک مقدار مورد داره. خب این از این ابزار دوم ابزار هیلینگ براشه. این هم عملکردش به همون شکله اما توی ابزار اول با توجه به هوش مصنوعی میاد برای ما بهترین جایگزین رو انتخاب میکنه. اگر من میخوام این تیکر رو انتخاب کنم، هوش مصنوعی فتوشاپ میاد بر اساس بافتی که اینجا داره و رنگی که اینجا داره میاد یه جایگزین از قسمت‌های دیگه برای ما انتخاب میکنه و میاد اینجا جایگذاری میکنه. ابزار دوم همین عمل کردش به همیشه، اما این بار ما باید بیایم خودمون انتخاب کنیم که از کجا برای ما نمونه رو بگیره. ال اگه بخوام بزنم این اتکر اگر من میخوام حس کنم خب بهتر و اصولیش اینه که بخوام از نزدیک ترین قسمت که نزدیک ترین حالت باف رو به اینجا هم داره بیام از اینجا یه نمونه خاب کنمم و روی این پیاده کنم میام روی اینجا آلتا نگه میدارم یه دوی کلیک می کنم این الان برای من نمونه رو گرفت. خیلی راحت الان اینجا می کشم و تمام اینجا رو بخوام حس کنم میم از نزدیکیش که اینجاست آتا نگه میدارم یه دوی کلیک می‌کنم و تمام. حالا میام روی این می و کارمون تمامه از معایه بشینی که کار یه مقدار دیرتر انجام میشه چون باید نمونه رو به صورت دستی بگیریم و از مذایش که به شدت اول که دستمون بازه توی کار کردن چون از تک تک قسمت هایی که ما میخواییم استفاده کنیم دست خودمونه و دو اینه که کار لبل کار سطح کار کیفیت کار خیلی بالاست ابزار سوم هم دقیقا مثل ابزار دومه میتونیم این قسمت رو انتخاب کنیم و drag کنیم بگیم که از اینجا برای من نمونه بگیر drag میکنم مثلا میگم از اینجا برای من نمونه بگیر drag میکنم از اینجا برای من نمونه بگیر خب این از سه تا ابزار بعضی از قسمت ها که ما باید از کلون استفاده کنیم مثلا اگر من میخوام این یه تیکه را اگه بخوام هست کنم یه بادارو کوچیکش میکنم فلورو رو خیلی میارم پایین روی عدد عدد فکرم 3-4 خوبه میام از این قسمت حدوداً از این قسمت آلت نگه می‌دارم. یه دونه کلیک می‌کنم تا نمونه برای من بگیره و شروع می‌کنم به براش کشیدن. و همونجور که دارید می‌بینید، اون یه تیکه الان برای من حذف شد. اینجا هک بخوام حذف کنم. میام از اینجا، تقریباً از اینجا آلت نگه می‌دارم. یه دونه کلیک می‌کنم و شروع می‌کنم به براش کشیدن. شروع می‌کنم به براش کشیدن و می‌بینید که حذف شد. یه تیکر بخوام هست کنم میام از اینجا یه نمونه میگیرم و به همین راحتی الان برای من هست شد این از ابزوری که داخل فضای فتوشاپ هست یکی دو تام ابزور داریم که داخل پلاگین کامرا رو هست تا اینجا ای ویدیو اگر از صد و سبک ارای مترا مون اگر راضی میتونید کانال یوتیوب من سابسکرایب کنید کنین زنگوله کنروشام بزنین تا اگر ویدیو جدیدی گذاشیم اعلانش براتون بیاد ابزار رو انتخاب میکنم عمل کردش دقیقاً مثل ابزار اول دومی که داشتیم بود من اینجا رو میام انتخاب میکنم و میاد برای من نمونه میگیره. این نمونه رو حالا میتونم جابجا کنم که از اینجا بگیر یا از اینجا بگیری یا از اینجا یا از, از هر جای دیگه. اگر تیک اورلی رو بردارم دیگه به صورت گوشه מסوی میاد برای من جایگذاری میکنه. اگر هر جا به مشکل برخورد یا داشتی هستن از یک جای دیگه انتخاب کنی میتونی تیک اورلی رو دوباره بزنی. اینجا الان برای من میاره که از اینجا انتخاب کرده تمام مواردی که تا الان انتخاب کردیم این پنج تا مواردی که انتخاب کردیم الان اینجا هست خب و اما این اکسی که ما الان داریم با حذف لک و جوش و البته روتوش تبدیل میشه به این اکس که دارید میبینید چقدر العاده است بافت صورت چقدر خوب رعایت شده چقدر عالی هم بافت رو داریم هم یک بودن پوست رو داریم و هم اینکه که دقت کنید قسمت هایی که لک و جوش بیشتر داره تغییر رنگ هم اینجا داریم در صورتی که اینجا اون تغییر رنگ خیلی زیاد محال شده که خب روتوشی صورتی که اگر دوست دارید از این عکس با این صورت به این عکس برسید و در کل آموزش روتوش را اگر می‌خواد یاد بگیرید بهتون پیشنهاد می‌دم این ویدیو رو ببینید ممنونم از اینکه همراهی ما بودید و همراهی ما باشید